Марічка підфігурно розкладає товар. Тут її іграшки та книжки, які вже прочитала. Патріотичні аксесуари, каже, виготовляла разом з мамою. Марічка розповідає, вирішила так збирати гроші для військових, коли прочитала про схожу акцію дітей з Харкова. «Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і я захотіла долучитися. А збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книжки». Марічка допомагає покупцям вибрати книжку. Розповідає, про що йдеться у кожній історії та для якого віку вона підійде. На продаж виставила і улюблену книжку. Кожен може стати принцесою. Там цікаві історії, і кожна історія не похожа. Всі історії різні і дуже цікаві. Синьо-жовтий припорець у Марічки купила любов. Жінка переїхала до Бережан із Житомира. Наші діти українці подають нам дорослим приклад. Щоб ми в своїй час так, такі були мужні і наші батьки, можливо, ми не допустили до такої війни. Дай вам, нам Бог і вам, всім нам миру і гордість за наших дітей, таких маленьких». Купити іграшку прийшла однокласниця Марічки, восьмирічна Ольга Семенець. «Я хочу допомогти воїнам, які потребують допомоги від нас». Я скуплюю все заради воїнів, якщо в мене було багато грошей. Продавати дівчинці допомагають батьки. Місце для торгівлі їй облаштували в центрі міста, біля магазину, де працює мама. Кошти, які збере дитина, передадуть у волонтерський штаб, розповів батько Марічки Олег Підфігурний. Вона також захотіла долучитися, щось зробити для перемоги. Висловила таку ідею, а ми її підтримали і допомогли чим чим змогли. Кожен працює як може, хтось зі зброєю в руках, хтось купає окопи, хтось допомагає волонтерам, хтось підтримує економіку, допомагає розбудовувати, відбудовувати. Кожен повинен вкладати свій посильний крок і свою допомогу. Жителька Бережан Христина Хиляк вибрала книжки для сина. У мене маленький синочок, йому 6 років. Ми готуємося до школи і ми активно вивчаємо українську нашу літературу, українські наші казочки і я придбала для нього такий золотий черевичок, де зображений якраз гетьман, козак і візок українських чудових казок». За покупку люди дають стільки грошей, скільки вважають за потрібне. Марічка пригощає всіх покупців пиріжками та цукерками. Пиріжки спекла волонтерка Наталія Беш. Ми з, з, з батьками, з мамою і з татом Росії, з першого дня печемо на фронт пиріжки, вареники. Нам все дитина допомагає з першого дня. Вона завжди нам все розкладає, все, все що потрібно, по ящичках, які сухарики. Так що то саме перша волонтерка і сама менша. Я хочу побажати нашим військовим, щоб вони перемогли, щоб вони ніколи не здавалися, щоб Україна виграла. Соломія Строць, Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.